Це будинок на вулиці Богдана Лепкого, 8 у Тернополі. Тут зранку на підвіконні квартири на першому поверсі невідомий залишив саморобну вибухівку. Вона вибухнула та розбила вікно. Уламки залетіли в приміщення та порізали руку мешканки квартири. Жінка розповіла поліцейським, що вибух пролунав близько сьомої ранку. «Я дрімала. Було оця... Тоді вже посипалося скло. Ми також намагалися поспілкуватися з чоловіком, який живе у цій квартирі. Він розповідати, що сталося, відмовився. «Тільки в політиці, тільки в Дар'я живе в квартирі навпроти. Каже, прокинулася від вибуху. «Так бахнуло, аж я думав, що десь дим, та половина пішла». Олександр, який мешкає у квартирі на другому поверсі, теж чув вибух. «Я просто чув вибух внизу і ну, толком не знаю, що там до чого було. В сьомій ранку. Вони недавно сюди переїхали, я їх добре не знаю». Територію навколо будинку обстежили вибухотехніки, кінологи, оперативники та слідчі, каже речник Нацполіції області Сергій Крета. Поліцейські розглядають кілька версій, чому мав місце, власне, цей інцидент, чому стався е, вибух. Е, слідчі розбираються, огляда, оперативники оглядають камери відеоспостережень, опитують місцевих мешканців, жителів, аби з'ясувати, е, причини того, що сталося. Поліцейські порушили кримінальне провадження, відомості внесли в Єдиний реєстр досудових розслідувань за частиною 4 статті 296 Кримінального кодексу України, це вчинення хуліганських дій, власне, із застосуванням в даному випадку вибухового приладу. Термін покарання за такі дії передбачає від 3 до 7 років позбавлення волі. Богдана Сарабун, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопіль.